هذه الشيلة من كلمات الشاعر أبو سعود أداء محمد غانم كفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو تحلى السنين تخرج تحلى السنين تخرجه تحلى للأبد عسى تحلى <تصفيق> للأبد رقية يا رمز الفخر اليوم نجمد الظهر خريجه قسم الدخل يا قسم التقنيه كل انتهن الوالدك اللي كان الوالد القمر قمر, قمر, قمر, قمر, قمر رقية من ذاك الصدر اسمك وصل حتى القمر اسمك وصل حتى رجت رجت رجت رجت رطي اهلي مجد على القمة بنات والمجد فيها يفتخر والمجد فيها يفتخر حجمي تحجب وقت ومشدش هدك كبار الصروف مجد على قمة يلوم محسن لها كفنك وصل محسن لها وصل وصال, وصال طيّا هي جعل الأنافال كل تحديد المناه من عين تحسده يا ربي دايم تحرسك يا ربي دايم تحرسك كفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو كفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو تحلى السنين بخروجه، تحلى السنين بخروجه وعساها تحلى للأبد، عساها تحلى للأبد رقية يا رمز الفخر اليوم نجمك بالظهر خريجه قسم التقنيه، خريجه قسم التقنيه، كل التهاني واليدك كل التهاني واليدك قمر قمر قمر قمر بعد السطر بسمك وصل حتى والمرجلة، معروفة ما حد المجهلة، معروفة ما حد المجهلة، فخرك وفخرك والسند، فخرك وفخرك والسند، غنوا في الشعر, الشعر مدة من بهر، وإحنا بمجتنب فخر كل الخلايق والبلد، كل الخلايق والبلد، رقدت رقدت رقدت رقدت رقع جهل الدمار سقت، على القمة اشترك كبار الصروب مجزق على الجن ميلو محدي لها تبلك وصل محدي لها تبلك وصل طي ياهيان جعل الاناس هلك والتحقيد المنا من شر عين تحسدن يا ربي دايم تحرسن يا ربي دايم تحرسن الان وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عامنا